معكم الباحث الجغرافي امل حسني وقد تكون علامات الساعه الكبرى اقتربت جدا وخصوصا على مصر سوف تحدث زلزله عظيمه على مصر في وقت لاحق قريبا جدا ترقبوها فهي نذير لكم من انهيار السد العالي وبعدها نتكلم في موضوعات اخرى عن الملكه كليوباترا ان شاء الله ومكان خروجها هيكون فين بالظبط بعد تحديد موقعها وهي الخير وكل الخير للمصريين لكن نترقب هذا الزلزال عشان الناس يعني نديها جرس انذار كده رباني من عند الله لييقظ الناس شوية الناس عايزه هزة عايزه زقة يعني عايزه حد يفوقها لسه الناس ما مش فايقه يعني كل واحد مشغول علي اكل عيشه وبيجري ومطحون واللي بيسمع يلهو في التيك توك والبتاع مش فاضيين يسمعوا عن علامات الساعة الكبرى والكلام دوت بالنسبة لهم كلام واقف وكلام فارغ يعني بالنسبة ليهم هم طبعا الناس مكبرة دماغها تقول لك يا عم احنا فوقك بقى من الكلام دوت احنا بنسمع الكلام ده كتير مفيش حاجة بتحصل من دي لأ هتحصل وان شاء الله ترقبوا الجرز الجرز الانذار الاول قبل انهيار السد العالي حدوث زلزال في مصر وكان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعه الكبرى من مدينه الاسكندريه وتحديد مواقعها الجغرافيه للاتصال تليفون 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم